أسير متعبا بين نجم وقمر مرهقا غصت بينهما بمال غطتني لا يوهم فهنا سأنام أين كيف لا يوهم سأنام يصاحبني هذا يا لكن لا يأتيني أي نوم لا هنا ولا هناك لم تجد عيني أي نوم فرجت وسدت ولم أجد النوم غارقا وسط النجوم لا لا لم يزرني النوم تداعى الجسد ولم يذق أي نوم يصاحبني هذايا أين ما كنت أنا هنا سأنام يصاحبني هذايا لكن لا يأتيني أي نوم حياتي بلا اضطجاع بل ضياع كل يوم علة من أراق أم ربما خالت ونمت اه يبدو لمست النوم عجبا من حلم ياتيني بضوم تائها بلا ماوى لا لا لن تجيد لعيني أسير متعبا بين نجم وقمر مرهقا غصت بينهما رمال غطتني لا يهم فهنا سأنام أين كيف لا يهم سأنام